Neljas lugu sipsik võitleb herilastega. Anu ajas kasvas kaks ploomipuud. Mõlemad olid ploome täis. Ja imelik oli vaadata, kuidas need ploomid vähehaaval värvi muudsid. Alguses olid nad kõik rohelised aga pärast läksid ühe puuotsas kollaseks ja teise puuotsas siniseks. Kui ploomid päriselt valmis said, kukkusid nad potsti ja potsti puudeotsast maha. Ning nüüd võttis sanu ühel päeval korvi kätte ja sipsiku kaenlasse ja läks aeda, et maha langenud ploome kokku korjalt. Ta pani siipsiku kollaste ploomide puu alla istuma ja ütles. Sa vaata hoolega, kuhu need ploomid kukuvad, siis on neid rohusest kergem leida. Siipsik hakkaski otse kohe hoolega vaatama. Anu aga korjas ploome oma väikesesse korvi. See ploomide korjamine... Oli päris tore töö. Ainult herilaste pärast pidi ettevaatlik olema, sest herilasedki tundsid ploomide vastu huvi. Nad tungisid lõhkenud ploomide lõhedesse ja läksid ka ilusate tervete ploomide kallale ja muud kui aga imesid magusat ploomimahla. Herilasi ei maksa nii väga karta, ütles Anu julgustuseks Sipsikule. Kui sa kättega ei vehi ja neid ei ärrita, ega nad siis ei nõela. Ega mina ei kardagi nõelamist, ütles Sipsik. Mind on isegi õmblus nõelaga nõelutud ja see ei teinud mulle midagi häda, sest ma olen üle nii pehmed vatti täis. Igaks juhuks istus ta aga siiski üsna vakuusi paigal ja ei vehkinud kätega mitte üks raas. Ning siis kukkus puuotsast ploom, suur, küps ja mahlakas. Kuid paraku ei kukkunud ta mitte rohu sisse, vaid otse sipsikule lagi pähe. Pats. Oi, ütles sipsik, ma ehmatasin. Paha oli ka see, et ploom läks kukkudes lõhki ja määris sipsiku ploomiseks. Võine siipsik, hüiata sanu, lähme kohesid ploomi puualt minema. Pole vaja, vaidles sipsik vastu. Kaks ploomi ei kuku kunagi täpselt samasse kohta. Kuhu üks ploom on kord juba kukkunud, sinna teine enam järele ei kukku. Kui Anu ei hoolinud sipsiku jutust, ta võttis sipsiku kätte ja läks hoopis siniseid ploome korjama, sest kollased ploomid olid kõik juba korvis. See kord panid aga Sipsiku ploomipuust natuke kaugemale, et enam niisugust rumala tõnnetust ei juhtuks. Varsti olid ka sinised ploomid puualt ära korjatud, kuid korvis oli ikka veel päris palju ruumi. Puud tuleb raputada, ütles Sipsik. Siis kukuvad küpsemad ploomid maha. Aga tormad jäävad puu otsa. Muidugi oli sipsiku õigus Ja Anu hakkaski ploomi puud raputama. Ta raputas kohe kõigest jõust, et rohkem ploome maha kukuks ja korv kiiremini täis saaks. Nüüd aga juhtus midagi. Hoopis jubel. Loomipult tõusis lendu niisugune tohutu herilase parv, et Anu läks ees päris kirjuks. Või täpsemalt kollase ja musta triipuliseks. Kollase ja musta triipulised herilased tiirutasid hirmsa surinaga ümber Anu ja ümber Sipsiku. Ja Anu ei saanud üldse arugi, kuidas ta kättega vehkima hakkas. Aga sellest läksid herilased veelki vihasemaks. Siis süüdis sipsik Anule. Jookse! Jookse minema! Selleks oli tõesti viimane aeg. Jaanu kummardus sipsiku kohale, et teda kaasa haarata, Kuid samast tõmbas ta käe tagasi, sipsiku lõngajuuste vahel tirvitas talle õelalt vastu jultunud herilane. Kiiremini, hüüdis sipsik, põgene! Ma pean herilasi nii kaua kinni. Ning Anu põgeneski ilma sipsikuta ega peatunud enne kui maja trepil. Sinna herilased tal enam järele ei lennanud ja seal võis kiirest jooksust natuke hinge tagasi tõmmata. Anu keeras ringi ja vaatas siipsiku poole. Väike vapper siipsik, ta seisis vankumatult oma kohal, ta ei taganenud sammugi, ta võitles. Ta pidas herilasi kinni, nagu oli lubanud. Herilased tiirlesid ähvardavalt ta ümber. Nendes sõjakas surin kostis isegi trepile, kuid sipsik ei kavatsenudki lahingu väljalt lahkuda. Korraga hakkas Anu lenda pärast häbi. Ta süda ei saaks elu lõpuni rahu, kui ta praegu sipsikule appi ei läheks. Ning juba ta astuski ploomipuude poole tagasi. Ta läks aeglaselt kuid kindlameelselt ja ei vehkinud enam kättega. Ning siis astus ta sipsiku juurde ja lausus. Mu väike vaper sipsi. Sipsikaga ainult naeratas talle vastu, ja samal ajal lahkus jultunud herilane Sipsiku lõnga juustest ning kadus ploomipuu lehtede vahele. Ka teised herilased hakkasid tasapisi rahunema. Vaata, kui palju ploomese maha raputesid, ütles Sipsik ja naeratas uuesti just nagu polekski midagi juhtunud. Anu asus uuesti ploome korjama ja nüüd sai ta oma väikese korvi kuhjaga täis.